بن البعيد لحد الاخر اختلفوا في مجموعه اختلفوا في الشيخ بس في شخه يعني شيخ. انا انا اخذت اجازه عن الشيخ الحصري اخذت اجازه عن الشيخ عبد الباسط عن الحصري وحضرتك اخذت اجازه عن الشيخ البنا عن الشيخ الحصري هو هو نفس الاسناد بتاعي بس انت حضرتك خدت عن مين عن الشيخ البنا وانا خدت عن مين الشيخ عبد الباسط تلقينه في مين الشيخ الحصري في الاصل فهنا نقول اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. إن بإذن البخاري ومسلم خرج الحديث بنفس الإسناد بنفس المتنى عن نفس الصحابة هذا نقول اتفق عليه البخاري ومسلم. تمام؟ طيب المخاري البخاري ومسلم. حديث مثلا رواه ثلاثة من الصحابة. رواه أبو هريرة ورواه آآ آآ جابر ورواه انس رضي الله عنه اجمعين، البخاري خرج روايه ابو هريره ومسلم خرج خرج روايه جابر. وهو نفس الحديث لكن ايه الصحابي مختلف. فنقول اخرجه البخاري ومسلم. مره ثانيه. الحديث له ثلاثه من الرواه او له راويان. حديث حديث نفس الحديث. نفس الايه؟ نفس الحديث لما نقول مثلا من صلى لله عز وجل سنتي عشر ركعه في اليوم والليله من الله له بيتا في الجنه يعني اللي حافظ على صلاه 12 ركعه في اليوم والليله يمن الله له بيتا في الجنه لما حضرتك ترجع الحديث ده تلاقي رواه السيده رواه السيده ام رواه ابن عمر ورواه السيده عائشه فتجد البخاري خرج روايه السيده عائشه ومسلم خرج روايه ابن عمر وهو نفس الحديث متن الحديث ايه؟ واحد. فهنا نقول اخرجه البخاري ومسلم، لا نقول اتفق عليه البخاري ومسلم، ليه؟ لان الصحابي مختلف. اذا اتفق الصحابي واتفق الاسناد واتفق المتن، اذا هذا متفق عليه. اذا اختلف الصحابي واتفق المتن هذا اخرجاه. إذا اتفقوا في الإسناد والمتن نقول هذا حديث متفق عليه إذا اختلفوا في الصحابة واتفقوا في المتن نقول هذا حديث أخرجاه طيب دي أعلى مرتوى اللي هم حققوا فيها شروط ستة كافة وكل الشروط لا كل الشروط السته متفقين عليها ومحدش حقق بقيه الشروط من بقيه الاهمه لا احنا بنقول لا لا هنقول دلوقتي يعني ايه الماكسيم ممكن هنقول اعلى مرتبه متفق عليه البخاري ومسلم ليه اعلى مرتبه متفق عليه البخاري ومسلم قالوا لان البخاري ومسلم شروطهم في كتبهم اعلى شروط فانا دلوقتي ابو داوود شرطه اقل من شرط البخاري يعني ايه شرط يعني انت حضرتك قلت أنا مثلاً مش هزوج بنتي إلا لراجل حافظ القرآن راجل مثلاً مهندس راجل مثلاً عنده شقة راجل مثلاً أخلاقه كويسة راجل عيلته كويسة راجل سنه معين دي كلها شروط أنت حطيتها لإيه لغزبن فأنت حطيت شروط قاسية جداً قلت أول حاجة شرط يكون حافظ القرآن الكريم ويكون مهندس ويكون ملتاح ويكون عنده شقة وعنده عربية وعنده مثلا عائلته عائلة كريمة ويكون ساكن مثلا في القاهرة ويكون سنه لا يزيد عن 25 سنة هو البخاري عمل كده البخاري البخاري حط شروط لكل راوي يخرج ليه في الصحيح حط شروط قاسية جدا فالعلماء قالوا أعلى شرط وشرط شرط البخاري الشرط اللي تحت منه شرط مين مسلم يعني إيه خفف الشروط شوية فإذا وجدنا حديث بشرط البخاري وشرط مسلم معنى ذلك ان الحديث ده ايه؟ عليك. خلاص يعني انت حضرتك لو جالك مثلا شفت انت الشروط اللي حطيتها في زوج بنت حضرتك لو بقى جالك اثنين وفيهم نفس الشروط تعمل ايه بقى؟ خلاص انت كده بقى ده انت وانت قاعد حاطط رجلي على رجلي كده وتقول خلاص بقى اي واحد ممكن ياخدني طب فهذا معنى ايه؟ معنى شرط البخاري وشرط مسلم فأول حاجة نقول ما اتفق عليه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية في الأحاديث ما أخرجه البخاري دون مسلم. إحنا مسلم تفرد بأحاديث والبخاري تفرد. فالمرتبة الثانية ما أخرجه البخاري يعني ما تفرد به البخاري. المرتبة الثالثة ما تفرد به مسلم. تمام كده يبقى أول ثلاث مراتب ولذلك الحديث لما تجده في الصحيحين يقول لك خلاص ما لا تسال عنه صحيح ولا غير صحيح، خلاص الموضوع منتهي. اول ما تسمع كده اخرجه البخاري او اخرجه مسلم او اتفق عليه البخاري او اخرجه البخاري ومسلم خلاص الموضوع ايه؟ ما ما ما ما ما لا تسال بقى عن الحديث صحيح ولا غير صحيح لان العلماء خلاص حكموا على هذه الحديث بانه صحيح. يبقى يعني. اول ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما اخرجه البخاري فقط يعني ما تفرد به البخاري ثم ما تفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. اللي هو حضرتك سألته بقى هيجي بقى ابو داود والتلمزي والنسائي والنبماجة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه و... يخرجاه يعني الحديث توافرت فيه الشروط لكن هم لم يخرجا هذا الحديث الحديث, الحديث توافر فيه شرط البخاري وتوافر فيه شرط مسلم لكن هم أخرجاه يعني رواياه في كتابهما رواه في كتابهما تمام؟ إلى هنا مفهوم؟ ما إحنا قلنا أول مرتبة متفق عليه بخار ومسلم. المرتبة الثانية. ومسل. المرتبة الثالثة. المرتبة, المرتبة الرابعة. ما كان على شرطهما ما كان على شرطهما ولم يروياه. يعني هو الكتاب الحديث موجود في شرطه على شرط البخاري ومسلم لكن مش موجود في البخاري ولا موجود في مسلم. لكن وجدنا فيه نفس الشروط التي اشترطها البخاري وايه؟ ومسلم. لأن احنا لما قلنا سيأتي معنا بعد ذلك أول من ألف في الصحيح وهل هو, هو جمع كل الحديث الصحيحة ولا لا؟ تمام؟ افضل المسلم اقوى من المسلم صار حاجه اتفق عليه هما الاثنين اتفقوا على اخراج الحديث فصار هذا الحديث له اعلى ده درجه من الحديث الذي اخرجه البخاري فقط او الحديث الذي اخرجه مسلم فقط لكن الاثنين لما يكونوا الاثنين خروا اخرجوه هو نفسه ما اتفق المتفق عليه اه نفس المتفق عليه بعد كده المرتبس الرابعه ما كان على شرطهما ولم يخرجا لو في شخص في يعني لا مش في العنعانة. احنا قلنا اتفق عليه لا احنا قلنا الفرق بين اخرجه واتفقوا عليه ان اتفقوا عليه يعني اخرجوا نفس الاسناد ونفس المتن يعني حديث من نفس يعني مثلا حديث كلمتان خفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حييتان الى الرحمن ستجد نفس الاسناد اللي موجود عند البخاري هو نفس الاسناد الموجود عند مسلم. من نفس هو روايه من ابي هو حديث ابي هريره عند البخاري هو حديث ابي هريره عند مسلم. لكن حديث من من صلى الله عز وجل سته عشره ستجد عند البخاري من روايه صحابي وعند مسلم من روايه صحابي اخر. ففي حديث هذا حديث نقول اخرجه البخاري ومسلم. ما اتفق عليه في بس، لأن الإسناد مختلف، أه متن الحديث واحد لكن ايه الإسناد مختلف. تمام؟ هو هو الإسناد مختلف دخلوا على إزاي؟ إحنا يعني بنقول الاختلاف يعني هو أنا دلوقتي لما نختلف في شيخ واحد بس في الإسناد ولا نختلف في الإسناد كله ونختلف في الصحابي؟ هو فيفا. مختلف يبقى ايه؟ هو المرتبه بتاعت إنه هو موجود في شرط البخاري مسلم بس ما خرجوش لما ما كانش وصل ليهم؟ هنقول دلوقتي هنقول هقول الجزئيه دلوقتي ليه؟ هنقول دلوقتي ليه الكلام ده هم عاملينه؟ تمام؟ هنقول السبب دلوقتي. بس انا عاوز امشي معاكم بالتدرج عشان بس ما من بعد في المحاضره. احنا وصلنا للمرتبة المرتبه الاولى ما اتفق عليه البخاري مسلم ما تفرد به البخاري ما تفرد به مسلم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، الشروط موجوده لكن هو لم بيخرج الحديث ايه السبب هو ما خرجوش هنقول الكلام ده دلوقتي بعد كده ما كان على شرط البخاري فقط ما كان على شرط مسلم فقط ثم ما كان صحيحا عند غيرهما ما كان على شرطهما المرتبه الخامسه ما كان على شرط البخاري المرتبه السادسه ما كان على شرط مسلم فقط المرتبه الاخيره خالص المرتبه السابعه ما كان صحيحا عند غيرهما يعني ليس على شرطهما ولكن صحيح عند ابن حبان صحيح عند ابن خزيمه صحيح عند الحاكم لا اول مرتبه اتفقا واخرجها في مرتبه واحده اه المرتبه الثانيه نقول اخرجه البخاري فقط او اخرجه مسلم فقط بإذن عندي ثلاثة مراتب اتفق عليه وأخرجاه أول مرتبة ما أخرجه البخاري فقط أو ثاني مرتبة ما أخرجه مسلم فقط ثالث مرتبة المرتبة الرابعة مكان على شرطه ما كان على شرطهما المرتبة الخامسة ما على شرط البخاري فقط المرتبة الثالثة ما على شرط مسلم فقط المرتبة السابعة ما على شرط ما كان صحيحا عند غيرهما يعني ما صح عند غيرهما من العلماء. ايوه <تصفيق> سمعت اه البخاري ليه شروط ومسلم ليه شروط. يعني اصل حضرتك من اول ما تفرد به او ما اخرجاه برضه مختلفه عن الشرط. يعني دول حضرتك كنت في المرتبه الاولى ما اخرجه والثاني ما اخرجه مسلم. وبعد كده ما ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. دي حاجه ثانيه. حاجه ثانيه خالص. هو شرط الحديث الشروط موجودة لكن البخاري يعني احنا لما نطبق شروط البخاري على الحديث ده نلاقي الشروط موجودة طب البخاري ليه ما خرجوش ليه مسلم ما خرجوش فاحنا قلنا المرتبة الرابعة ما كان ما توفر فيه شروط البخاري ومسلم معا. ولم يخرجه. المرتبة الخامسة ما كان ما توفرت فيه شروط البخاري بس. المرتبة الثالثة ما توفرت فيه شروط المسلم فقط، المرتبة الأخيرة ما كان صحيح عند غيره يعني ليس على شروطهما لكن صحيح عند غيرهم. في ورق؟ لا مش ورق. موجود المحاضرات ده على الجروب. يعني الكلام اللي انا بقوله ده موجود على الجروب. المرة اللي فاتت، كنت أنا المفترض خلصت الكلام ده المرة اللي فاتت لكن المسنفل. موجود في لا موجود في ورق يعني هنطبعه ونشوفه مش تمام؟ هو دكتور الشرود بين البخاري والمسلم كبيرة يعني بما إنهم اتفقوا بأحاديث لا لا ده قصة طويلة بقى. في إمام علف كتاب اسمه السند الابين في المحاكمة بين الإمامين في السنن المعنعن المعنعن أو المعنعن يعني كتاب كامل يعني كتاب حوالي 300 400 صفحة في شرط واحد بس القصة طويلة يعني اش في الترمذي ايه؟ اش في الترمذي الترمذي بقى ياتي في المرتبة السابعة الترمذي وابن سائي وابن ماجه في المرتبة السابعة تمام فهمنا يعني مراتب الحديث المراتب ديتا المراتب دي على حسب الكتب اللي وصلتنا يعني انا برتب الاحاديث على حسب الكتب الايه اللي, اللي موجوده فاعلى الاحاديث ستجدوها في البخاري ومسلم اعلى الاحاديث في الدنيا كلها ستجدوها في البخاري وايه ومسلم بعد كده في الكتب التي جاءت بعدهما فيها داوود في الترمذي في النسائي ابن ماجه طيب الترتيب ده هو ترتيب أساسي آه ترتيب أساسي لكن أحياناً ممكن ألاقي حديث لم يخرجه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن ماجة ورواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة ففي هذه الحالة بيكون هذا الحديث أقوى من الحديث الذي رواه البخاري بس دي استثناءات مجموعة أقوى بس هذه استثناءات طيب احنا بنقول ليه احنا رتبنا الحديث بالكلام بالطريقه ديت؟ عشان احنا قلنا او اعلى كتاب اعلى كتاب العلماء حكموا عليه انه صحيح هو كتاب البخاري. بعديه كتاب مسلم ابو داود ترمزي النسائي ابن ماجه بنفس الترتيب كده. ابن ماجه مختلف فيه. بعضهم يدخل الدارمي وبعضهم يدخل ابن ماجه. لكن الترتيب جاء من ايه؟ من الاعلى. البخاري، حسني، أبو داود الترمذي، النسائي، ابن ماجه أو الدارمي، اختلاف بين الاثنين. تمام؟ إلى هنا مفهوم؟ طيب. كان عربي. كلهم كلهم مش عرب. ما ولا واحد منهم عربي. ولا واحد منهم عربي. ده هو كان من خراسان بلاد اوزبكستان دلوقتي. بخاري في بلد اسمها بخاره في اوزبكستان. اللي هي اوزبكستان دي ولايه تبع ولاية روسيا. هي اصلا روسيا كانت الدول دي كلها مسلمه. والاسلام دخلها سنه 12 هجريه قبل ما يدخل مصر. يعني الاسلام دخل مصر سنه كام؟ 18 هجريه. لا الاسلام هناك دخل دول روسيا ديت دخلها سنة 12 هجرية، يعني فتحت بلاد روسيا دي كلها قبل ما يفتح تفتح بلاد مصر، قبل ما قبل ما يجوا قبل ما يجوا قارة افريقيا الصحابة وصلوا إلى إيه؟ إلى بلاد روسيا الأول. لأن الفتوحات كانت الفرس والروم كانوا على حدود روسيا. وكانت الحروب دايما بين المسلمين والفرس والروم، لكن هنا كان البلاد التي يسكنها أو أهل مصر كانوا يسمونا القبط. أقباط مش م... مش مسيحيين هم أقباط يعني فرعنا يعني. فما كانش كان كانت البلاد بعيدة عن الصحابة. فعشان كده الفتوحات هناك وصلت إلى روسيا. بعد كده روسيا احتلت كل الدول ديت وخلتها مستعمرات روسية وخرجوهم من دينهم مرة ثانية. فأوزبكستان وكزغستان وقرغستان وداغستان والشيشان خمسين ولاية. روسيا خلت خمسين ولاية مسلمة. هم عشان هناك روسيا منعاهم يدرسوا الاسلام هم اللي المسلم منهم اللي عاوز يحافظ على دينه بيرجع دلوقتي ايه في دوله عربيه عشان يقدر يعلم ولاده ان هم هناك غير مسموح لهم انهم يتعلموا اللغه العربيه غير مسموح لهم يتعلموا القران غير مسموح لهم يتعلموا اي دين هو اللغه الرسميه الروسيه او الاوزبكيه بتاعتهم او اي لغه تمام فرق بس سمح لهم بدراسه اللغه العربيه عشان الحرب بس عشان يستغلوهم في الحرب. لا ده مش حق. هو ده روسيا هو بوتين دلوقتي بيستغلوهم عشان يروحوا الحرب. واوكرانيا بتستغلوهم عشان يروحوا الحرب. بوتين دلوقتي دافع لهم 5000 دولار في الشهر اللي يروح الحرب. هو لو جه بوتن عندنا كان زمان الهجره. يعني هو عمال يروج هناك نزل كتاب البخاري وبعد ما تم محظور ويجب ان يتدور في روسيا لا نزله بقى لازم وعادي ومفيش حاجه وننزل كتب اسلاميه عشان نجربه. عشان عشان الشيشان تتقاتل معايا. الله مستعان والله غالب على عيني. هو بوتين ده اصلا دماغه محير العالم كله. اولا بوتين منذ خمس سنين او ست سنين بنى اكبر مسجد في اوروبا كله. هو بناه نفسه، بوتين نفسه بنى المسجد ده. اكبر مسجد في اوروبا كلها. والله اعلم و سبحان كله خير ان الله لينصر لي هذا الدين بالبر والفائده، ان الله يؤيد هذا الدين بالبر والايه؟ والفائده. نرجع بقى لايه؟ لكلامنا احنا عندنا الايه؟ قلنا أصحاب الكتب الستة دول كلهم كانوا من بلاد خراسان وأوزبكستان والكلام ده بعد كده عندنا العلماء رتبوا أول كتاب البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه اختلفوا فيه. تمام؟ فأنا دلوقتي لما ألاقي الحديث في البخاري خلاص الحديث صحيح. في مسلم الحديث صحيح. فأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لابد أن يحكم لي عالم ويقول لي أن الحديث هنا إيه؟ صحيح اذا لم يخرجه يعني انا لقيت الحديث اللي موجود في الترمذي هو الموجود في الايه في البخاري خلاص هذا حديث صحيح لكن احنا بنتكلم دلوقتي على حديث تفرد بها ابو داوود او, أو الترمذي او النسائي او ابن ماجه ومش موجوده في البخاري ولا في مصر. لا احكم عليها بالصحه الا اذا وجد عالم قال لي هذا حديث صحيح تمام طيب هل من هو اول من الف في الصحيح فقط من هو من أول من ألف في الحديث الصحيح فقط؟ أنا عندي إحنا قسمنا الأحاديث إلى إيه؟ صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة كتاب مثلا زي سورة الأردن تجد في حديث صحيح، في حديث حسن، في حديث ضعيف أول من ألف في الصحيح فقط يعني جمع الأحاديث الصحيحة فقط هو البخاري أول من جمع الأحاديث الصحيحة فقط يعني لا تجد في حديثا ضعيفا هو البخاري ثم بعد ذلك اتى بعده من؟ مسلم يبقى اول واحد الف او جمع الاحاديث الصحيحه فقط هو البخاري. هو البخاري انا اعرف اسمه لكن مسلم مسلم اسمه ابو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيساموري البخاري توفي سنه 200 احدى ومسلم توفي سنه 261 ابو داوود توفي سنه 275 التلميذ 279، آه، النساء 303، ابن ماجه 273. هم كلهم كانوا في عصر واحد. تمام؟ احنا بنقول أعلى اول من الف او جمع الاحاديث الصحيحه فقط هو البخاري. وكان سبب تاليف الحديث ان البخاري كان عند شيخه اسحاق بن راهويه. فقال: هل لا جمعتم صحيح احاديث رسول الله؟ يعني هل كان يخاطب تلاميذه والبخاري كان قاعد فقال يعني هل يوجد طالب منكم ممكن يجمع الاحاديث حديث فقط فالبخاري الكلمة ايه دخلت في المرأة فرجع بيته لما رجع بيته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا والنبي قاعد وهو ماسك زي مروحة كده وعمال ايه يهش على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شاف الرؤيا ديت مع كلام شيخه قال له اجمع الصحيح وجاء فجمع البخاري الصحيح البخاري بقى لما جمع الصحيح زي جمع الصحيح البخاري يقول ما كتبت في كتاب البخاري حديثا إلا توضعت وصليت ركعتين سميبت يكتب الحديث البخاري فيه 8000 حديث يعني البخاري صلى كام ركعة 16000 16000 ركعة نافر البخاري كان في الليلة الواحدة يقوم 17 مرة عشان يكتب الحديث هو يقعد يكتب في الكتاب حد ما ينام يقوم ينام وينام له نص ساعة يفوق يفتكر في حديث تاني يقوم يكتبه وينام على طول كده يشوف تقول لي طب هو الليلة دي كان فيها كام 17 ساعة؟ هو كان ربنا سبحانه وتعالى هديهم لي الليلة كان ربنا مبارك فيها يعني